В берцях йде зима старенька, На ній хусточка біленька, пуховик до самих ніг, Сипле баба — мокрий сніг. Стара в тренді, знає моду, Щодня змінює погоду, Ходить в шубі, то в плащі, Замість снігу — лє дощі. Мода в світі — вбивча сила, не одну стару скорила, що не день то новина. У ботфортах іде вона, стильний має манікюр, блузка сіра від кутюр. Молодиця стара діва, стала тепла і мінолива, знає смак в речах вона, дала вітру стусана, щоби дурно він не віяв. Коси бабі не розвіяв. Ожеледиця кума, Гордовита, як зима. Тівка слизька й норовлива, Закохалася вродлива. І з дощем у них роман Пеленою вкрив туман. Розігнали снігопади, Не чекай від них пощади. А мороз не візьме толк. Де подівся сніжний пол Чи то осінь, чи весна Зима видалась смішна Документ, що це зима Бабі видала кума причепила бейдж на груди Щоб пізнали її люди Злива л'ється, вітер віє Мжичка в полі градом сіє Досить моди нам, стара Гоманитися, пора